السلام عليكم. لكثير من الناس يتساءلوا هل الكارديو تتبني العضلات ولا متى تبنيش العضلات؟ في الحقيقة الكارديو الهدف ديالو الرئيسي هو حرق الدهون بشكل أكبر، ولكن هناك بعض الدراسات تشير إلى أن بعد تمارين الكارديو تزيد لك معدل تضخم العضلات بنسبة بضعة إلى 5% تقريبا. لذلك ممكنش لنا فعلياً نعتبر أن الكارديو أنها خيار جيد لبناء العضلات جونا. أمام تمارين أخرى التي تبني العضلات فعالية مثل المقاومة أو الحديد الآن تظن أنك وصلت الإجابة جالك المهمة أن الكارديو ما تبنيش العضلات بالخلاصة الكارديو لا يبني العضلات نهائيا حاول تركز على تمارين الحديد فتزيد في البنية الجسمية جالك وفي الحجم العضلي الخاص بك. مع السلامة.